Першими про трагічний випадок повідомили працівники комунальної водолазної рятувальної служби, адже автівка марки Міцубіші після того, як злетіла з містка, опинилась у воді. Водолази рятувальної станції Сміла разом з черговим караулом 12 дванадцятої ДПРЧ, провели пошукові роботи у річці Гнилий та шлик. Трагедія сталася на містку на околицях села та шлик ОТГ. Водія витягли з автомобіля вже без ознак життя. Кількість людей у транспортному засобі була невідома, тож рятувальники обстежували дно річки. В результаті було встановлено, що в автівці був лише водій. Він Гинув на місці ДТП. Це був 67-річний чоловік. Попередня версія, що він не впоравшись з керуванням автомобіля, збив огорожу мосту і злетів у воду. Всі подробиці розслідує поліція. Як повідомила прес-секретарка обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофі Ірина Назарок, інтернет-виданню «18.00», випадок стався о 16:32 хвилини 29 грудня. До місця події виїхали дві бригади невідкладної допомоги, адже кількість пасажирів була невідомою, але по приїзду медики збушені були констатурі. Загалізувати смерть водія легковика, зазначила речниця екстренки.